Ska vi öppna? Mm, nej, man säger kom in. Men det är låst. Och? De kan inte bara komma in för att du säger kom in. Fast det är deras problem, inte vårt. Jag öppnar bara. Men nej! Kom in! Vad är din plan nu då? är plan nu? Jag är klar. Oh. Fan. Oj! Du stod för nära dörren. Va? Ja, i våra beräkningar så är korrekta avståndet mellan dörröppnare och dörr cirka 70 cm. Och du stod närmare 15 cm från dörren. Så du stod alltså för nära. Är det ni som bestämmer häromkring? Ja, det ansvaret ligger nog på KS. Eller egentligen Mona. Men officiellt Kårstyrelsen. Är det någon av er? Så gott som. Förträffligt. Ursäkta, tänkte du be om ursäkt eller? Oj, förlåt. Nej men du behöver inte be om ursäkt, han stod för nära dörren. Det var hans eget fel. Nej. Va? Ja, vi kommer i alla fall från Trafikverket. Så ni sätter upp skyltar och problem istället för att lösa dem? Men då löser de. Vi sätter ju upp skyltar. Vad menar du? Man kan inte bara förvana problem på vägen. Det är ett jobb att ta bort med så att vi blir säkert Men lilla gubben Det är vägverket som fixar vägarna Inte vägverket, bara trafikverket ska gamla namn I alla fall så kommer vi med stora nyheter Ja, verkligen Det är så Ska ni fika? Ja, det var väl planen? S så ni har kaffe? Nej, det brukar bara vara vår ledare som vill ha kaffe till fikat Mm, men ni har en kattmaskin. Självklart. Och vill jag kunde väldigt gärna Olle och köpa lite kaffe åt dig. Skydda <skratt> vad? Ja, alltså. Du tvingar den att slå dig om huvudet. Det är det minsta du kan göra. Men okej, okay. vad var det ni ville? Eh, ja, ni kanske har sett att vi ska dra om E4. V varför det? Eh, nya EU-direktiv. Precis som Karin sa, och det innebär att det kommer att behöva ske lite omflyttning. Eh, ja, eller snarare, den här byggnaden måste vivas Va? Va? kommer... Vad? Men så kan vi göra det, det, måste... det kan inte göra det, måste, det måste... Vad ska jag göra med det här? Det här är typ ett maltegöra, inte odliggöra Ja, precis. Den ska rivas så att bana väg för väg, antar jag. Men så, det kommer bli fantastiskt när vi är klara. Så du menar att Holken kommer rivas? Precis. Det är den som hade kaffe, så det var jättesmyggigt. Varför är jag så ledsna? Kaffe! De säger att ska Hulk. de ska riva Holken. De ska vara då? Hur kan ens leva med er själv? Men är det inte självklart? Man älskar ju att arbeta för trafikverket. När är ni tänker riva det? Imorgon? Vad? Nej. Va? Nej. Nej. Nej, nej. Nej, nej, nej! Nej, det är tid att överklaga! Vi måste få argumentera för vår sak! Mm, men... Har vi kväckat röra sig? Nej, Karin, han har faktiskt rätt. I paragraf 3 i barnbalken så måste de bli informerade ett år innan ridningen börjar. Så vi får en börja 1 januari. Är du klar? Ja. Mm. Det är inte ett år, det är bara en månad. Nej, men det är ett nytt år, så det duger. Eh, men det var trevligt att träffa er hörni. Eh, lycka till med vad ni nu gör. Eh, vi ses. Tack för fika. Kom, kommer nu? Nej, mm. det här kommer in mm. <håll> vi inte på. Nej, det här kommer vi inte på. Nej, det här kommer vi en på. Det är så svärligt. Det är så, så. Vi det är är mycket pengar. Mm. Mm. Vi det kan och, mm. okay, kan vi, men är så mycket pengar. Okej, okej, vänta. Vi har reklam. Men vad kan vi göra? Du hörde att vi är bara är en månad klar. Just, jag har Vi är ju åker till tomten. Men Lukas, den diskussionen är över. Nu har vi mycket viktigare saker för oss. <håll> Lyssna på mig. Tomten uppfyller önskningar, eller hur? Så vi åker till tomten och ber om att rädda Holken, då, då kanske han gör det. Ja, det är typ sant. Jag ska vara ärlig, jag gillar inte, men jag tror det är det bästa alternativet vi har. Mm, tyvärr är det nog så. Men att åka till Nordpolen är ett stort projekt. Jag tror inte vi hinner träffa Joe Biden också. Så, så du menar alltså att... Ja. Det är med stor sorg jag härmed deklarerar att du det kommer att projekt och examen kommer att gå ut på att ta ett foto med tomten och därmed försöka rädda Holken. Bocka! Yeah! Yes! Yes! Bocka! Yeah! Älska tomten. Yeah! Tänk Karin, tänk vad mycket snabbare det kommer gå när vi har dragit om E4. -an. Det kommer bli underbart. Ja, färdtiden till kontoret är ju betydligt kortare. Men ja, precis. Mer tid på kontoret. Precis. Ja, men de där ungdomarna verkade ju bli rätt så ledsna över nyheten. Ja, men nu jobbar vi på Trafikverket och inte Socialstyrelsen så det är inte vårt problem. Ja, tacka gudarna för det. Mm. Men lite irriterande att vi inte fick köra igång direkt. Um, jag tycker ju att det är rätt så skönt. Vi slipper ju arbeta då. <laughs> Du är rolig du och Karin. Nu har vi ännu mer tid att sätta upp vägskyltar. Ja, jag antar väl det. Oja, tack så jättemycket för skjutsen. Varsågod. Vi ses imorgon. Det gör vi. Hej då då. Hej då. Okej, men hur ska vi kunna göra allt det här och hinna i tid? Vi måste börja med att göra en önskelista. Där vi, där vi skriver att vi önskar att Hall kan bli räddad. Och sen åker vi dit och ger det till honom personligen. Varför kan vi inte på posten. Vi är alldeles för gamla. Vi kommer att hamna ner på hans priviljus och vi kommer inte... Han kommer inte hinna läsa den i tid. Det är knappast så det fungerar. Jag är inte säker men jag antar att det är bra att komma igen till honom personligen. Ja, det är sant. Ja, men så sluta bråka. Det som är bestämt är bestämt och nu är det så. Borde vi inte berätta för någon Nej, vi kan inte berätta för KS. Om vi berättar för KS så kommer de behöva vänta till nästa möte när de tar upp det Och väl där kommer de bara tjafsa om ordformuleringar och vilken arbetsgrupp som ska göra det Och väl till nästa möte så kommer den ansvariga ha glömt det Och alla andra kommer bara att vara sura på den ansvariga för att ha de glömt det Trots att de också har glömt det Nej Om det ska bli något så måste vi ta den i egna Ja, det låter ju ganska rimligt. Men jag måste gå Ja, jag med, min mamma är här Min har väntat på parkeringen i typ två timmar Varför cyklar ni typ bara? Det är askalt. Jag cyklar i tre underställ och två dunjackar. Det är inte kallt alls. Alla kan inte vara lika duktiga som du vet Emil. Jag måste också börja dra mig. Ja. Uh, jag har skickat in en kallelse om x möte imorgon. Men har inte snöbarnen möte då? De? Det har de nog. Men jag kan skicka ett mejl som säger att det är inställt eller något. Alltså, de läser väl inte mejl? Är det fan sant? Men jag har skickat ett mejl på Amongas. Ja, uh, vi uh. ses imorgon. Mötet avslutat. Tomten. Det tycker jag är roligare än Joe Biden i alla fall. Ja, jag med. Och det var så kul att Lucas äntligen fick som han ville. Men det var tråkigt det där med att holken ska rivas. Ja, oh, ajajaj. Vi får verkligen verkligen hoppas att orkan hinner till tomten i tid nu. Mm. Men så vi ska göra. Vi ska öppna dagens lucka. Det ska vi. Och den hittar vi... Hmm. Här. Där. Då ska vi se. Nej, det är ju Fredriks ordförandeklubba! Han verkar ha koll på sitt orkan, den där Fredrik. Mm. Och mer av Fredrik och resten av alla andra härliga orkaner får vi förhoppningsvis se i morgondagens avsnitt. Hej då. Hejdå!